Подібними пристроями миколаївські військові вже користуються. Кажуть, що система є зручною для тих, хто перебуває на передовій. Безпосередньо в нашому підрозділі дві таких сонячних батареї, але вони їх зробили більше, передали на інші підрозділи. Дозволяють заряджати телефони і зручні в транспортуванні, а також вони зручні встановлені як на намети, до війни такі сонячні міністанції попитом не користувалися, говорить інженер Олександр Годик. Дуже рідко, одна-дві в рік. Це звичайна сонячна міні-станція. Нічого такого надзвичайного, надзвичайних технологій тут немає. Це фотомодуль звичайний, він робить деякі характеристики, які ми перетворюємо для акумулятора. І ми використовуємо цю сонячну енергію для будь-яких задач: зарядження телефону, радіостанції, других гаджетів. Вона отримує 100 Вт сонячної енергії напругою 20 вольт. Контролер це все переробляє вже 10 а 12 вольт. Далі ми це все розбираємо по контролерам USB для зарядки телефонів. 18 ампер-годин – акумуляторна батарея. Таким пристроєм протягом сонячного дня можна зарядити до 20 смартфонів. І ще кілька, 5-6 телефонів, вже коли зайшло сонце, з самої батареї можна зарядити. Кнопочних телефонів, звичайних, більше буде. В день таких пристроїв в компанії можуть зібрати і до ста штук. Все залежить від наявності деталей. Поки збирають ту кількість, на яку вистачає комплектуючих. Хочу відмітити, що допомагають наш, нам наші партнери з інших міст, допомагають з логістикою, з сонячними панелями. Вже 11 таких наборів з Миколаєва передано до Збройних сил України. Вікторія Андрушків, Федір Бондар – Єдині новини на Суспільному. Миколаїв